قال لا تكونوا شركاءهم كنت ظلمه صرت نور قال المحبة نور بر حق يعني إذا أنت بدك تسلك بمحبة في إشياء ما فيك تحبها لا تحافظ على المحبة اللي بحب من دون تمييز ما بيعرف يحب اللي بحب كل شيء ما بيعرف يحب اللي بيحب الشغلة ونقيدة بيكون نزع المحبة أما لائحة الخطايا قعد تحبوها قعد تشاركوا فيها اللي بيحب المسيح وضده ما بيكون عم بيعرف يحب اللي بيحب النور والظلمة ما بيعرف يحب اللي بيشوف كل شيء حلو ما بيعرف شو هو الحلو المحبة طاهرة فيها نور وبر وحق قد ايش في امور منحبها بتخرب لنا المحبه الحقيقيه قد ايه امور ما لازم نحبها لتبقى محبتنا للرب ولبعضنا البعض طاهره انا هالشخص بحبه بس في اشياء بتحبها ضده في اشياء بتحبها ما بتفيده في اشياء بتحبها بتأذيه محبتك ليست طاهرة رب يعطينا إن ننتبه انه المحبة دائما طاهرة ليست مشاعر محددة فقط لكن مواقف ضد الخطية طاهرة يعني نقية ما فيها زغل بتحب من كل القلب مشان هيك ما في محل بالمحبة لمحبة أخرى تناقضها مشان هيك تحب الرب من كل قلبك شوفوا مش مرتبطة انه بأنانية الرب لا سمح الله انه هو أناني بده اياك الكل وما تخلي شيء لحدا تاني لا عم بيقول لانه إذا ما بتحب من كل القلب ما بتكون هالمحبة طاهرة في شيء ينافس الرب بهيدي المحبة. طب هيدي فيما يتعلق بالرب لتكون المحبة طاهرة. طب لما نحب بعضنا البعض محبة شديدة هل كل اللي منعمله مع بعضنا البعض وبنقوله لبعضنا البعض والمواقف اللي منخدها مع بعضنا البعض تعبر عن محبة طاهرة؟ ما في مؤمن ما بيدعي وبيقول أنه أنا بحب أخيه بس بس هيدي البس هي التقضي على المحبة الطاهرة والنقية تجعل محبتك مرائية بحبه بس ما بدي ضحي له ما بدي يكون لطيف معه ما بدي أغفر له حبه بس ما لح أصبر عليه ما لح أستر خطيته، ما لح أتحمله، بس بحبه، قال هاي مش محبة، هاي دي مش محبة طاهرة.